Αγαπητοί μου φίλη, με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Γι' αυτό ευχαριστούμε για λίγο την πρωκή και φωνάζουμε τη δυνατά.